قصيدة غازلتني بالهوى للشاعرة دكتورة أمل العام لقد غازلتني بالهوى ورمتني بالشوق لقد غازلتني بالهوى ورمتني بالشوق وهي تراقصني وهي تراقصني على سطح القامة وهي تراقصني على سطح القمر سألتني سألتني هل أحببتني قلت سألتني هل أحببتني قلت وأنا قلبي من كثرة السمع أهواك أهواك من هو على مرفا على نارف الجوة. تغني الشمس وقت الضحى لحن الغرام ويكتب القلم في سجل العشاق حكاية عاشق حكاية عاشق يترنم بالحب في قصائد الصبوة قال قال لقد كتبت لك مليون رسالة لقد كتبت لك مليون رسالة وسجلت لك مليون حكاية تخبرك تخبرك إني هنا أعاني تخبرك إني هنا أعاني من وجع البعاد والنار تفهم كل اطراف تجري في مدائن الرياح تخبرك إني أعاني هنا من وجع البعاد والنار تلتهمت أفراحا تجري في مدائن الرياح سألت الرياح سألت الرياح عنك أن تهب لي بريحة من أوطانك فطلبت من الحنين فطلبت من الحميم أن يسكن عند دارك وأوقفت المهجة الأمل شاطئ بحارك لا تسمع at تسمع لا ان_look أو تفهم الشفاء بأمين من الحلمات تدرك بالكم في في مأوى أنت مرسى عشكي وجمرة هوايا، كل أنت مرسى عشكي وجمرة هوايا تسكيني خمرة الورق داخل كاسات اشتياقي، تسكيني خمرة الورق داخل طاير كاسات اشتياقي ولذة السبابة ولذة السبابة محفورة داخل أحضاني. بخطوط الورق بخطوط الولع توصف آهات العذاب في لحظة فراق بخطوط الولع توصف آهات العذاب في لحظة فراق وبلحن العتاب وبلحن العتاب تعرف النغمات أحلى الرويات ومن مدد العيون تمثال العبارات وعلى بحور التون كتبت حروف الوصال وعلى رأس الأحلام رسمت جزيرة العشاق فأنت كظل فأنت كظل يلاحقني تحت المطر في ساعة اللقاء فأنت كظل يلاحقني تحت المطر في ساعة اللقاء مع تحليل تشتري أي